مجموعة من النوافذ اول نافذة هي الستيج الستيج عبارة عن شاشة العرض اللي بتعرض عليها البرنامج بتاعي تاني نافذة هي الكاس او حاوية الاعضاء وهي عبارة عن نافذة تضم الاعضاء التي تستخدم طوال انتاج البرنامج تالت نافذة هي المبين الزمني او السكور وهو النافذة التي ترتب عليها موضوعات العرض او الاعضاء الموجودة في الكاست ودول اهم 3 نوافذ بعد كده بيتكون دايركتور من مجموعة من القوائم وشريط ادوات ومجموعة من لوحات التحكم او اللوح التحكم البروبرتي انسبكتور ودي خاصة بكل شيء يتم تحديده على أحد الثلاث عناصر الرئيسية وهي الكاست والسكور والستيج تاني لوحة التحكم عندنا هي لوحة التحكم في النصوص ودي بنتحكم من خلالها في نوع الخط ومقاسه والمسافات بين الحروف وتنسيق النص ولونه ولون أرضيته وعمل الهايبرلينك او الارتباط التشعبي تالت نافذة عندنا هي نافذة الالاين او تنسيق العناصر المعروضة على الشاشة رابع نافذة عندنا هي نافذة التويك او التحريك بنسب محددة خامس نافذة عندنا هي نافذة مكتبة الاكواد الجاهزة ودي نافذة فيها مجموعة من الاكواد الجاهزة. اللي بنستخدمها في البرنامج بتاعنا، النافذه اللي بعدها نافذه ال behavior inspector او التحكم وعمل ال behavior النافذه اللي بعدها نافذه ال object inspector ودي نافذه خاصه باستعراض قيم المتغيرات اللي بنستخدمها في البرنامج، بعد كده نافذه الادوات ودي فيها مجموعه من الادوات المبسطه زي الخط والمربع والدايرة والشيك بوكس والريديو بوكس والبوتن الستاندرد والفيلد والتكست كمان عندنا أداة تكبير وأداة تدوير للنصوص وأداة تحديد وإيد لتحريك عناصر الشاشة كمان ممكن نتحكم في لون الخط كمان ممكن نتحكم في سمك الخط كمان ممكن نتحكم في الباترن أو الملء الخاص بالشكل اللي احنا مستخدمينه